یا آخر میں کی اے اے میں میں خسروی کیا ہے آخر لو جی ہے پیرا کی, پی کی, پی کی مقصد ہے اقبال مولانا روم نے جباب دیکھا مسلے ہتر مسلے ہتر دینے ما جنگ شکو میں اقبال کو پوچھ لو اقبال اپنے مولانا روم پیر کو پیرا کی کرنا ادھر پی بائیے یعنی جالی کم اور, اور شری کے مستی خاصان بدر میں نہیں سمجھا جبر و قدر اور کہنے لگا تو میرا پیر ہے تو میرے گل دس انہیں کیا صاحب نے تا کیا, ساتھ بن ان کیا کے غمات تک چلے جا گے اور کیسا رو کسنا جنگ چیڑ دیاں گے ادھر اے ون دوسرا عبداللہ بن نے بھائی کلما بھی پڑھیا وہ ڈیڑھ میل بھی حضور چلیا دس توں تینو بدر والے صحابہ خاص نسبت مولانا روم اور دس ہو اپنے مری کے اے وجہ کی بنے شاہی مزاج بادشاہ لے جانا کزاج گندگی لانو جڑے نصیتہ دیں نہیں جی تمہیں بڑے. بڑے پورا سنا دیا گا نا آخری جہاں بات ہے اصا کام کی کرنا ہے لبیک کام کی کرنا حضور کے دین کا حضور کے دن محنت کرنی میں رو روکا میں نے کہا دل اس میں روز کو مرید نے پوچھا اقبال نے کارے مرداں روشنی ہو گرمی کارے دونوں ہی لاؤ بے شرمی جلیا جہ مرد لوگ آ حالات نہیں مرد ہو گرمی اللہ نے گرمی پھیلا رہنا اور کارے دونا ہی بے شرمی اث کہ کمی نے کام ہیلے بانے بنا کارے روشنی اور گرمی اور کارے دونا ہی بے شرمی ہمیں اس پہ شرمی اور سے بچا کر روشنی اور گرمی ادا فرمائے اور حضور کے دین کا کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق گرد و گوار اڑیا اللہ برکت نہ صحابہ گھوڑا خاک اٹھی یا اللہ خاک کی برکت نہ سارے گھوڑے بھی کوئی طاقت دے دے سڈے گھوڑے بھی خل کے کفر دیا اکھان بھی اکھا پوڈے گھوڑے بھی یا لا کدی پیدل مقدس یا اللہ سارے گھوڑے کدی تو برما دیا بچوں آنسو جا کے پوچھ دے دون یا لا گھوڑیا دی فضاوا دیا برکت جی پدر گئے یا اللہ مسلم ریم کرتے انہوں پوز دلی کٹ دے اور صحابہ دیجن شجاعت دیتی بہادری دیتی ادا اربا حصے میں کوئی آخری حصہ امت اس دورج چیز دے دے رہے گا یوں ہی ان کا